Här står jag i mitt kök med en himla massa oreo trifflar Alltså en liten godbit, en boll som görs på bara tre ingredienser. Alltså tre ingredienser, det är ju ingenting. Det går fort, det är roligt och det blir så gott. Det är omöjligt att bara äta en. Alltså de är så goda så att jag finner liksom inte ord. Så häng med nu för att nu ska vi se hur ni gör världens godaste oreo trifflar Och för att göra dessa juliga tryfflar. Oreo-tryfflar. trifflar, Heter det tryfflar? Nej. Oreo truffles. Tryffels. För att göra dessa juliga tryfflarna. tryfflarna. För att göra mina juliga Oreo truffles. Är det på engelska Oreo truffles. Oreo truffles. För att göra dessa juliga tryfflar. Jag tror jag heter tryfflar. Skit samma. För att göra de här goda små bollarna så behöver man bara ha tre ingredienser. Det är Oreos som är dessa otroligt goda kakor. Alltså jag älskar de här. De behöver man ha, man behöver ha choklad, jag använder mjölkchoklad men det funkar med mörk choklad, det funkar med ljus choklad och det funkar med vit choklad, det funkar med rosa choklad eller vad man nu känner för. Choklad ska man ha i alla fall. Och Philadelphiaost, eller färskost, smakneutral. Smak -neutral. Jag kör Philadelphiaost. Så det är färskost, kakor och choklad. Det är tre ingredienser, det är allt vi behöver ha för att göra det ljuvligaste av ljuvliga godisbollar. Nu kallar jag dem godisbollar för att jag kan inte säga tryffel i plural. Tryfflar. Nu börjar vi. Och Det vi behöver ha mer är ju en mixer. Jag använder mig av min matberedare. Det funkar utan men då får man banka utav bara den med typ en kabel eller någonting. Om man lägger kakorna i en påse, knyter ihop ordentligt och sen bara banka skiten ur dem med en kabel, då funkar det också. Men enklast är en mixer av något slag. Så jag kör min matberedare. Och då ska vi tillsätta oreos och philadelphiaost i den här. och Sedan mixa ut av bara 17 så att det blir en krämig massa. Och Det är ett helt paket som ska ner här. I mitt recept så kör jag två paket. Men idag så halverar jag receptet för jag behöver inte ha så himla mycket. Vi börjar med att mixa de här till ett smul. Det går jättefort, alltså verkligen jättefort. Nu tillsätter vi Philadelphiaosten, ner med den här, Sådär. mixar till en, till en alltså, som en deg typ. Det ska bli en deg. Så gott. Alltså jag älskar, älskar de här. De är så goda. Nu ska jag röra om lite grann med den här. Gud jag måste smaka. Alltså man måste ju smaka. Så att det smakar bra liksom. Mm. är så gott. Det är så gott. Och om man inte gillar oreos. Man ut kan göra men om man inte gör det så kan man byta ut mot typ ballerina, alltså ballerina bollar. Herregud, det ska jag prova. Jättebra idé av mig faktiskt. Så, men nu är i alla fall den här smeten färdig. och Jag ska rulla den till bollar. Som jag sen ska frysa en aning så att de blir liksom kalla och fasta. Så att de sätter sig. Och sen ska jag doppa dem i choklad. Och sen ska jag bara mumsa hela kvällen. Så nu ska jag alltså bara enkelt rulla de här till bollar. Och hur stora man vill göra väljer man ju såklart själv. Jag tänker att det här blir lagom. Sen lägger jag dem på ett bakplåtspapper. Sådär. Och det är bara rulla tills smeten har tagit slut. Mina kommer att bli lite olika storlekar som de alltid blir. Det är svårt att få exakt jämna. Men vill man ha det, alltså vill man ha dem exakt lika stora så kan man faktiskt väga smeten. Då lägger man bara ett bakplåtspapper på sin våg och sen väger man så att de väger lika mycket. Men nu är mina bollar redo för frysen så att jag ska frysa dem i ungefär en kvart 20 minuter. Under tiden nu som mina kakbollar är i frysen så ska jag smälta chokladen och det kommer jag göra över ett vattenbad. Så jag börjar med en liten kastrull. Det häller ni i vatten. Så lagom, det behöver inte vara för mycket men det ska täcka botten och vara liksom lite över. Och sen ska jag ställa på en värmetålig burk. Det är väldigt viktigt att den är värmetålig för annars spricker den. Och den nuddar inte vattnet utan den här är så pass bred så den tar stopp här. Vilket jag tycker är jättebra. Så den behöver absolut inte nudda vattnet utan ångan kommer göra att det blir varmt och att chokladen smälter. Så här i kommer jag hälla min choklad och det är mjölkchoklad som jag sa tidigare. Och jag använder mig av chokladknappar. Har man inga chokladknappar så kan man använda en vanlig mjölkchokladkaka eller chokladkaka som man hackar upp bara i mindre bitar innan man smälter. Och orkar man inte hålla på med vattenbad så kan man smälta i mikron och det funkar lika bra. Det enda man ska tänka på när man smälter choklad är att man inte vill att den ska brännas. Så var försiktig oavsett hur du gör. Nu sätter jag på spisen. På låg värme. Så, och nu får det här stå här tills chokladen börjar smälta. För då ska jag röra om hela tiden tills den har smält helt. Nu har chokladen börjat smälta så att jag ska sänka plattan lite mer och så rör jag om här. Jag kom på vad jag vill ha att dekorera med. Nämligen lite extra kakor. För jag tycker det är så himla fint att man smular lite kaksmulor på toppen av de här godisbollarna. Så att jag kommer att ta fram några till kakor som jag kommer hacka. Kanske fem stycken. Och, sånt där. och så hackar jag dem ganska fint och sen kommer jag använda dem att dekorera mina godisbollar med. Och jag kör med det vita också, jag tänker inte plocka bort det för att det vita, alltså den här krämen i mitten av kakorna, det är ju det som är godast. Eller hur? Men när man ska dekorera sådana bakverk, eller godis eller vad man nu har gjort så tycker jag att det är så himla fint att man faktiskt använder sig av sånt som godiset eller bakverket innehåller. Som nu, nu har jag gjort Oreo-bollar och det innehåller Oreos och jag dekorerar med Oreos. tycker det är himla fint. Det här blev vi faktiskt jättebra, då är de liksom lagom till grova. Ja, jag är nöjd. Det här kör vi på. Sätter dem åt sidan så länge. Rör om lite grann i min choklad här. Nu har den typ... Ja, men nu är det faktiskt dags att ta av den från plattan. Jag bytte från burken till ett glas för att den burken hade som liksom sån kant. Så då det blev jättesvårt för mig att doppa de här. Men nu har de i alla fall kallnat och jag ska doppa dem i choklad. Nu tar jag en boll, plumsar ner i chokladen. Sen använder jag mig av en gaffel. Lyfter upp den. Låter den här överflödiga chokladen rinna av. Och så drar jag av en gång sådär och sen... Lägger den på pappret. Och så där. Himla kladdigt men oj så gott. Och så är det bara att doppa alla bollar. Innan de hinner liksom tina. Jag tror att om jag tar den här kniven så titta vad smidigt det går. Underbart. När chokladen har stenat lite, lite grann när man ser liksom att det börjar bli en hinna. Då kan man toppa med oreos. De här krossade oreosen. För att då fastnar den, men den rinner liksom inte av. Och det är bara att toppa med så mycket som man önskar, jag gillar ju när det är mycket topping. Så jag kör ju på. Oj, oj, oj. Vad ljuvligt det här kommer bli. Och liksom det här är ett bra sätt också för att jag ska vara helt ärlig med er, de här blev ju inte jättefina. Så att det är ett bra sätt att liksom dölja det här fula på. Genom att man dekorerar med lite kaksmul. Man får ju ha sina knep när man inte är proffs, eller hur? Och ett proffs på att doppa saker i choklad det är inte jag. Jag är långt ifrån proffs men jag tycker det är väldigt roligt. Den här blev inte bra. Och är det så man vill dölja någonting lite grann så kan man ta lite choklad bara och så droppa på. För ibland så blir det så att det saknas choklad på sina ställen och då är det bara att droppa lite extra. Det är inte livsviktigt att det blir perfekt. Det är liksom det är hembakat. Och huvudsaken är att de är goda. Jag vet att det är tråkigt när folk säger så, men huvudsaken är att de är goda. Men det är ju verkligen så, för man ska ju trots allt äta dem. Man ska inte ha dem som prydnad. Jag kommer i alla fall inte sätta in mina i någon Det kommer jag inte att göra. Sista bollen är i chokladen. Yay. Gör vi sådär. Den blev inte så bra, täcker vi lite grann med lite extra choklad. så där nu ska jag toppa med kaksmul på de som jag inte har toppat redan. Och sen så ska jag låta dem stelna lite grann innan jag serverar dem. Du måste ju prova de här, ni måste ju det. Så är det ju, så enkelt är det ju bara. Om det är så att er partner eller någon skulle säga nej men du behöver inte göra sådana, du behöver inte baka ikväll. Så säger du så här, jo baka med Frida, har sagt att kväll då baka. Så ni får skylla på mig helt enkelt. Men nu är de klara. Som jag sa, det ser inte mycket ut för världen, men oj oj oj oj oj vad gott det ska bli. Så nu ska jag ställa in dem i kylen för att de ska få stena en liten stund och sen så ska jag ta fram dem och se hur de faktiskt blev. Nu hör ni har mina Oreo tryfflar stelnat. Alltså det här ser så ljuvligt ut va. De ser så goda ut och jag känner så här att de är så goda också. Let's take one. Alltså, det vore förbjudet. Det är livsfarligt. Kommer jag att tappa allihopa? Det är så gott. Jag hoppas verkligen nu att ni blir sugna på att prova mina oreo-tryfflar. Blev ni det så finns länken till receptet i beskrivningen här under videon. Hoppas att ni gillar videon och glöm inte att prenumerera. För i nästa video, som ni kommer att kunna se om ni prenumererar, så kommer jag bjuda er på det här. Titta. Åh, oh, så smarrigt! Kolla här, ett glas med två kulor en glass. Bara så Ja, jag, jag lovar, ni vill bara inte missa det där. Så prenumerera, gilla gärna videon och skriv en kommentar om vad ni tycker och tänker. Har ni önskemål på videor som ni vill att jag ska filma så skriv det också. Tack så jättemycket för att ni har kollat, vi ses snart igen. Hejdå! Mm.